મેનમ પેલા કીધું તું હે બે પુન પેલા મેં કીધું માતા એ પછી બીજી વસ્તુ કે ઘરમાં દવા દારૂ બહુ ચાલતો હતો મી માતાએ આજે સિત્તેર ફાયદો વાલા હે દવા દારૂ થતો નથી એક રૂપિયા આજે બે રૂપિયા બચતતા થયા પચીસ રૂપિયા બરોબર છે અને આજે એટલું હું કઈ જઉ કે તમારા દુનિયાનો દુનિયાની માતા નો વ્યવહાર પણ આજે એટલું કઈ જાઉં છું તો ચોક મારા ગેલા ભક્તિ હશે મારા ગેલા ચોક રણાયણ ગોધરા તમને બાધા હાડી હશે હે અને બીજ જોગણી સાત હા્યો હશે અને ઘરની વાત અતારુતી હતી નહીં લેવું સર લેવું સર અને એજ ઘર લેવું છે અને એજ ઘર ધાબા વાળું લેવું છે એજ ટેકરા વાળું ઘર લેવું છે અને ટેકરોનો દરવાજો ના ખોલ્યા મારું નામ ચોકડી ના આજે ભેગું કરિયા લીધું છે તો એટલું કઉસ છુ કે સમય વેળા એ જઉ ની હોદ લેજો બરોબર છે રાજામાંથી રંગ કરતા એમને આવડે જો ખમણ મજા એવા મારા ચાર હાથ છે તમારા રણાયણ ગોધરા ના ખુબ ખમાજા રે અમારા દેવ આશીર્વાદ છૂટકો નથી બરોબર છે હક દાવાનું નહી હોય બરોબર છે ને વેહનું નહીં હોય એક કઈ રૂપિયો કર્યા વગર પાછી ના ઘેર મોકલી દે એટલે તો તાકાત ધરાવું તો દે ખમ મજા એવા મારા દેવ ના સિંહ જય થાય